سلام ما دارم یه پادکست می این پادکست اسمش جیک ما من یه سوالی برام پیش اومد یه سر که جوابشو نمیتونستم هر جا که میخوام پیدا کنم یا توی دانشنامه ها کتابایی بود که دسترسی بهشون نداشتم یا که... جواب ها ناقص بودن هرتی یه تیک از واقعیت رو نوشته بود وقتی چند ساعتی وقت گذاشتم و همه جوابهایی که پیدا میکردم رو خوندم خوفهه خب کردیم شاید, شاید جواب, جواب رو برای برای برقیان جالب برقیان باشه. باشه. حالا ما, حالا ما کی؟, کی من مهرا هستم؟ منم ساخص نژاد <تسجاب> که توییترمون هم اینجا می بینید ما رو چجوری دنبال کنید <تسجاب> ما از اونجایی که هنوز منتشر فعلا روی اپ پادکست گیر نیستیم پسفعلا میتونید مارا طریق این استگرام و تلگراممون با آدرس جگسا پکست دنبال کنید تا بتونید محتوا های تصویری جذاب ما به هر قسمت رو ببینید و در این حال از انتشار شماره های تازه مطلع بشید منتظر اتنید.